Koti ja koulu yhdessä. Hyvä ja turvallinen arki lapselle. Kodin ja koulun toimiva yhteistyö lähtee luottamuksesta. Yhteistyö tukee lapsen kasvua ja oppimista. Kun koulu avaa ovet vanhemmille, he voivat olla osa kouluyhteisöä. Yhdessä tekeminen on avain hyvään arkeen. Koulun tulee tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa mutta se voi olla paljon muutakin kuin vanhempainiltoja, sähköisiä reissuvihkoja ja erilaisia talkohommia. Rohkeasti kokeilemalla voidaan löytää uusia toimintatapoja omalle koululle. Miltä kuulostaisi vanhempien etätyöpäivä koulussa? Yhteinen luontoaamu tai retki vanhemman työpaikalle? Yhdessä toimiminen mahdollistaa myös vanhempien tutustumisen toisiinsa ja verkostoitumisen. Kodin ja koulun aikuiset muodostavat yhdessä turvaverkon, joka kannattelee lasta läpi koulupolun. Erityisen tärkeää tämä on, kun lapsi siirtyy päiväkodista kouluun tai alakoulusta yläkouluun. Yhteiset pelisäännöt tuovat lasten ja nuorten elämään turvallisuutta. Ei ole yhtä tapaa osallistua, sillä kodin ja koulun yhteistyö voi olla monenlaista. Vain mielikuvitus on rajana.